Пісняного дня лисичка Аничка збирала квіти у кошик на галявині. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ніздрі. Що там таке? подумала лисичка і гайнула у село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати. І побачила бабусю, що місила тісто. «Що ти робиш?» – спитала лисичка. «Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває!» – допитується лисиця. «Вона!» – посміхнулася бабуся. «Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні, а ти мені пасочку!» «Е ні», – відказує бабуся, – «за квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка і меду». Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста, он як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати». Іде далі село і біля пташника зустрічає курочку-чубарочку, качечку-крячечку та усочку-люсечку. Милі пташечки, будьте ласкаві, дайте мені яєчку до пасочки. Ко – Ко-ко-ко, а ти нам що? – закудахтала курочка. Кря – Кря-кря-кря, та й часу у нас немає. Закрякала качечка Га-га-га, роботи багато Свята чекаємо Загалготіла гусечка А я за те приберу біля пташника Ну добре Дала курочка лисиці мітлу Мете лисичка біля пташника Трішки мітлою, решта хвостиком Аж захекалась у дворі чистенько. За це курочка-чубарочка Поклала у кошик куряче яєчко. Качечка-крячечка – качине. А гусечка-люсечка – гусине яєчко. Не забудь нам молодців чинити, Нагадали Аничці. І де це молоко взяти, у кого попросити. Коли бачить, на галявині корівка Мунька пасеться. Прибіла до неї лисичка і просить чимно. Дай мені, будь ласкава, молочка до пасочки. І вже сама обіцяє, я тобі травиці-зелениці на смачної і водички принесу. Уже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Му, добре. Мукнула Мунька і сиділа лисичці цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка, рада-раденька, що несе молочко і от-от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? но попрошу у ведмедика миханя горнятко меду, він напевно має. Ведмідь михань біля барлогу лагодив волик. Дай Боже здоров'я, чемно привіталася ласичка, поклонившись. Чи позичите сусіди мені горнятко меду? А для чого тобі медок? питає Механь. «Лисичку хочу спекти», – хвалиться Лисичка. «Свято скоро, Великдень!» «Чи доси покуштувати?» «Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу!» Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок і взялася готувати. Розпалила в печі, і весь час поглядає, Чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке і пухкеньке, Лисичка виклала його у форму, Приплескала, розгорнула жар І тихенько поставила у піч, промовляючи «Печіся, моя пасочка, Моя смачненька ясочка!» Сама стала біля вогню, і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом, і як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишити рушник, поставила пасочку на стіл. І заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Багато тварин зібралося, ведмінь михань. Вовчих сіячок, зайчик всезначик, песик вертих Стільки аж в очах рябить. Лисичко, ми у гості, чули ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре. Мовила Лисичка. Усіх вас пригощу, але приходьте завтра. Великий день завтра. Саме тоді час пасочку їсти.